Doncs és una oportunitat perquè ens trobem per compartir els reptes de futur i com des del lideratge eh, podem fer front a aquests reptes amb èxit.